Війна — війною, а хліб вирощувати все одно треба. Тому що і армію треба кормити, і, дай Бог, закінчиться це все. Треба буде вистраювати і ті города розбиті. Робота в сільському господарстві вона не закінчується. Вона починається з ранньої весни. І аж до зими, це можна сказати. Там переходимо в стадії, О, з однієї стадії виходимо, заходимо в другу стадію. Це і обробіток, це і посів, це все. Воно входить, у цей цикл, годовий цикл. Фермер Володимир Стірус говорить, без перебільшення робота на полі – це його життя. І сьогодні кожен воює на своєму фронті, але всі працюють на перемогу. Війна вплинула на господарство. «Вплинула в плані, в першу чергу, психології, в другу чергу, по солярі, по, по сьоматеріалах, по запчастях, по всьому. Тобто, це не можна сказати, що так просто. Ну, нічого, ми будемо оптимістами, ми сподіваємося на краще і будемо працювати, що б не було, а що сидіти, класти руки, чекати, що чекати. Нема чекати, треба працювати і все». Закінчили з обробкою зернових та продовжують сіяти соняшник. Ну, от. Ви бачили, сівалка, трактор, комп'ютер стоїть, все точно, готується площадь почви, готується під посів і сіємо. Ждемо сходів, будемо культивірувати. Може бризкати, може не. будемо брискувати, може ні. Потім будемо вбирати. Надіємося на врожай. У департаменті агропромислового розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації повідомили. Сівбураніх культур ярової групи завершили, та триває посів соняшника та кукурудзи. Не буде можливості зібрати озимі на територіях, наближених до бойових дій. «Озима була посіяна за планом, частина площі, які потрапили під активні бойові дії, які були раніше і зараз звільнені, розмінування. Проходить частина цих площ буде можливість зібрати, але в штаті проходу техніки обстріл всього іншого. Розуміє, що врожайність буде не така, як очікують аграрії. Нестача палива в країні на сьогодні ще одна проблема для посівної. Є деяка нестача палива, є питання по вартості, обласних програм немає на державному рівні. Міністерство активно працює. В даному питанні питання не повністю е, вирішено, але е, що стосується даної посівної, яка зараз триває, більшість господарств забезпечені, але проблема залишається, вона не вирішена. Фермери, чиї господарства розташовані там, де тривають бойові дії, в подальшому в різні способи зможуть отримати компенсації. Це питання вирішуватиметься після закінчення активної фази бойових дій. Нині у відповідному міністерстві формуються та затверджуються методики, за допомогою яких можна буде розрахувати, які втрати аграрному сектору Миколаївщини завдала війна. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Єдині новини на Суспільному. Миколаївщина.